بدنا نطلع لنا، نتمشى لنا شوي، نتعرف على البلد، نعملنا جولة حوالين الفيلا، وين المشكلة؟ أعطيني المفتاح سميرة ما فيني أعطيه المفتاح، هاي لمعلم نون ما فيها أنت من عقلك عم تحكي هذا المفتاح ما فيني ما بقدر لك يا بني آدم أفهم أعطيني المفتاح، بعدين ما تنسى إنه هذا كله لإلي، شبر اللي أنت واقف فيه هلا لإلي، أوكي؟ إذا بدك تحافظ على مستقبلك، على شغلك، بدك تسمع مني الكلمة هات هات هات يلا ميرسي روح شوف شو بدك تفضلي تفضلي يا بس موفق. بس ديروا بالكم دايرين بالنا لا تخاف هات يا المفتاح خليني اطلع من المفتاح والله لا تكون صدقت انت الثاني صدقت شو؟ اطلع بدي احكي معك كلمتين يلا تشاو حبيبنا بس ديري بالك صار فعلا الموضوع حملة ثقيل لازم تلاقي لي حل المفروض تلاقي لي مخرج قانون مخرج مرتب ممرتب. مفروض تلاقي حل لهي القصة ضروري ايه ميار ألو؟ ايه معلم نور؟ معلم والله ما بعرف شو بدي أقول لك بس اجت الست ميرا هي وهذا الطوير جاي الأكاديمية أخذوا السيارة مني غصبا عني والله شو؟ لك أنت شلون بتخليها تاخذها ها؟ أجدب أنت شيء؟ أنا أنا صرت اي الالف مرة سياراتي ما حدا ياخذها خلاص خلاص خلاص الحق علينا اللي أمنت فيك يلا يلا يلا تفضل يلا عنزنا زيت نور في حاجة رابع ساعه بيها لا لا يسلم ايديك نتواصل بعدين تفضل تغيشوا لي بلد حلوة كتير طير العقل. انا محلك ما بطلع من هالبلد لو على قطع رقبتي. بس انت يا تخيت خيت جولي منك محلي، اوكي؟ انت عم تشتغل عادي، يعني لازم تنفذ اللي عم قلك اياه وبالحرف الواحد. مظبوط معك حق. طالما اتفقنا انا وياكي ما في مشكلة، بنفذ اللي بتقولي لي عليه وانا تحت امرك، هاتي أشوف اعطيني التعليمات. بدك تتقرب مني؟ مم. قدام نور، يعني لازم تخليه غار علي، بس ما تكتر لأني بعرفك اوفر. مظبوط أنا أوفر كثير على فكرة. <تصفيق> حاضر رح أتقرب منك ودللك ودلعك ودير بالي عليك ورح آخذك بالأحضان كمان. بس ما تكتر عم أقول بس تحسه غار كثير بتخفف. حاضر بخفف بضرب فراغ. تكرم عينك، طالما رح أقبض مليون دولار أنا من إيدك هي لإيدك هي، المهم هلأ واقفين على اليمين وضربي أنت لفرام لحتى أسوق عنك ما حلوة أنت ليدي. على لا لي يوفقك يا ماما حرام لا تدعي علي يا خباي. يلا تعي محلي. لك شو نشط الدوره الدمويه حسب نصيحتك ممتاز ممتاز اه حضرتك اللي سايق حلو حلو حضرتك ما بتعرفي انه ما في حدا بالعالم بيقرب على سياراتي انت وحده تافهه وقليله ذوق احترم نفسك ولا تحكي مع مرتي بهالطريقه ابدا ها اه بالله عن جد هي مرتك بغدون مدام انا عن جد كل شيء لمعلمي معلمي ها فهم قاعد عم يرجع مو محرز الزف ايديك فيه بتجيب اي حدا من هدول يرسل السيارة من برا وينظف لي اياها من جوا، بدي يعقم لي اياها تعقيم، بالزرار والكرسي والدركسيون والتابلو. بامرك معلم بدي اياها تعقم من هالقرف. بعد ايه؟ بعد. خرب بيته شو سوفاج؟ <تصفيق> هو سوفاج بس انت بتستاهل. بستاهل بستاهل، المهم الضربة هاي ما بتمر هيك، مبلوشي بلوشي، بدي حقها. لا لعمى شواطي طول عمرك هيك ما رح تتغير خرب بيتكم على هالعيلة شيء بيقوي برافو عليك برافو عليك هلا بلشت تشتغل كتير مزبوط. بس كل ما زدت العيار كل ما صارت طلعتكم من البيت اسرع انا بيساعدني يكون عند حسن ظنك جاكل سعدني ملحوظة صغيرة حبيبي لك ياها أنا ملاحظ أنه مو كلكم عم تشتغلوا لنفس النقطة ونفس الهدف في غيركم حدا كأنه مكوّع عم يشتغل عكس خط السير أكيد مو كلياتنا عم نشتغل لنفس الشيء. بس قل لي يعني أنت دائما في وراء كلامك شيء حبيب تقوله قل لي كون صريح معي شو أصدق ميرا يا ججل ميرا عم تلعب براني ظاهر بعد ما عرفت ما مالا بنته لفريد نوح حابة تلف عليه لنور نور لحتى طلها تحصها أكبر بكتير من اللي ممكن يطلع له